Залишилася дружина та чотирирічний син. У Хмельницькому на колінах провели останню путь 28-річного військовослужбовця. Як діяти у випадку ядерної загрози та де ховатися? Суспільне Хмельницький зібрало інформацію від місцевих фахівців. У Хмельницькому на 20% зросли ціни на протизастудні препарати. І це не межа.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 734 протирадіаційних укриттів та 122 сховищ розташовані на території Хмельниччини. Про це розповів начальник відділу управління з питань цивільного захисту обласної державної адміністрації Віктор Овічко. Хмельничанка Світлана розповідає, хвилюється через можливу ядерну загрозу. На початку війни нам якось сказали за тривожний рюкзак, що має бути, що буде сирена. Ну, а по цьому питанні ми взагалі, як ми не орієнтуємося, взагалі, що потрібно робити, які мають бути дії. За словами заступника начальника управління з питань цивільного захисту населення і охорони праці Хмельницької міської ради Анатолія Трендюка, на території Хмельницької громади п'ять протирадіаційних укриттів. Три з них знаходяться на території міста, і дві нам добавилися, коли створювали громаду. Протирадіаційне укриття воно не є герметичною спорудою, як сховище, воно передбачене для тимчасового укриття населення від іванізуючого випромінення. Єдина може бути різниця простого підвала і протирадіаційного укриття – це фільтраційна установка. Це – одне з п'яти протирадіаційних укриттів Хмельницької громади. Розташовано воно у підвальному приміщенні однієї з гімназій громади. Відмінність протирадіаційного укриття від такого укриття, всім відомо те, що вони оснащені новою системою вентиляції, так, сьогодні це є досить актуальним, тому що є загроза замародеційного вибуху. Начальник відділу управління з питань цивільного захисту обласної державної адміністрації Віктор Овічко каже: "На Хмельниччині є 856 захисних споруд. Більшість з них розташовані у 30-кілометровій зоні навколо атомної", каже Віктор Овічко. З них 122 сховища, це так, сказано, ну, простородне називають бомбосховища, але це просто сховища, в них більше ступінь захисту, а решта це продиційні укриття. Захистом від радіаційної небезпеки, від іонізуючого випроміння є не не тільки захисні споруди, а любе сховище. Воно до тисячі разів зменшує інтенсивність дози, яка буде розпослюючись після ядерного вибуху. За словами Віктора Овічка, звуковий сигнал при ядерній загрозі буде такий самий, як і при повітряній. На телефон має прийти сповіщення. По телебаченню з'явиться повідомлення про загрозу ядерного удару. Перше – це вислухати до кінця сповіщення, яке пройшло. Потім про будь-які буде команда спуститись до найближчого укриття і знаходитись там до тих пір, поки не буде команди відбій. Якщо буде потреба, поступить централізований сигнал – одноразово вжити таблеткою калію юдиду каже начальник управління охорони здоров'я Хмельницької міської ради Борис Ткач. За його словами, жителям громади роздали 37 тисяч таблеток калію юдиду 6 тисяч залишили для пацієнтів хмельницьких стаціонарів. Калій йодит в разі радіаційної небезпеки варто приймати молодим людям, тобто до 40 років. Понад 40 років щитовидна залоза, йод в себе не смоктує, не вбирає, там велика доза йоду, яка в нормі не повинна вживатися взагалі, через те його вживати на всяк випадок чи наперед не потрібно в ніякому разі. Анатолій Трендюк розповів, що потрібно робити у разі ядерної загрози. Потрібно герметично закрити вікна, двері вхідні, вентиляцію, щоб зменшити приток радіоактивного пилу. У разі аварії, коли буде така небезпека, то людині краще не виходити на вулицю, зробити запас води. Вода йде не з природних джерел, а вона йде з артезіанських свертловин, то якщо не буде ніяких руйнувань водогону, то, в принципі, водою можна буде користуватися, бо вона є закрита. Мати при собі також таку тривожну валізу, як розрахована при повітряній тривозі, також запас харчів, які є в якісь тарі, контейнерах, то є якісь закрутки, консерви, щоб воно не відкрите. Наталя Сідова, Олександр Горішевський, Віктор Кривий. Новини на Суспільному. Хмельниччина. Хмельничанка Емілія Чеснок прийшла до аптеки за лікувальними зборами трав. Я користуюся протизастудного. В основному, якщо в мене щось дуже серйозне, то я користуюся призначенням лікаря. Якщо температура просто вірусна, я можу обійтися і травами. Таблетки здорожчали, і вони дорожчають. Я постійний клієнт аптеки.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 бо може проводити стріла повз щита. Крім стрільби з луку, на фестивалі були локації з нанесення аквагриму, розмальовки скульптур, клеєння паперових іграшок, настільних ігор, каже координатор проєкту Ігор Дзержинський. Це проєкт відповідального татівства, де ми показуємо батькам, як проводити час разом зі своїми дітьми, бути залученим до виховання. Ми, як проєкт, намагаємося зробити так,